هذا آه. عباس عبا قمر يزي بجماله هو قمر يزي بجماله او عبد ماكم مثال او حمل نور الرساله تعال في علي يا هذا هذا هذا عباس او كفيل الزينبيه هذا عباس وكفيل الزينبيه هذا عباس ولواء الغادر هذا عباس هل هله هل, هل, هل, هل هذا عباس أمتي الحامل حميدة هذا عباس أمور الله يبيده هذا عباس كيف العيله عظيمة هذا عباس والبيرة تدنشيدة هذا عباس الله الله هذا هذا هذا هذا أعلى أعلى هي هذا عباس قمر الرأي يبيد هذا عباس وكف العيلة عضيد عباس ردد هذا عباس يا <تصفيق> حزام ظهري هلا اخوي هلا يا حزام ظهري هلا اخوي هلا يا حزام ظهري هلا اخوي هلا يا حزام ظهري ليل حنته وهسه يزفون ليل حنته وهسه يزفون حنته وهسه يزفون الف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد يا صلاتك يا نبينا حلوة هليئا علينا ويا أيوة صلاتك يا نبينا حلوة هليئا علينا ويا صلاتك يا نبينا حلوة هليئا علينا وارسلهم بارك علينا ويا صلاتك يا نبينا حلوة هليئا علينا يا صلاتك يا نبينا ارسلهم بارك علينا أعلى أعلى صوقي أقوى حلوة يا أم البنين <تصفيق> حلوه يا ام البنين ايه حلوه يا ام البنين <تصفيق> عيونها <بني. تصفيق> ها, ها بارك انسك يا الغالي بارك انسك ايه ايه ايه إي حق من عين الحسد آخذ حذر، ياهو شايف شمس وبصفها عمر حق من عين الحسد آخذ حذر، ياهو شايف شمس وبصفها عمر طاح قلبه عليه من قبل النظر، طاح قلبه عليه من قبل النظر، واهل فن الرسم يرسمونه، حلوة يا أم البنينة عيونه، حلوة يا أم البنينة عيونه. أول العرس أول العرس إيه, إيه بعد ما شاف العرس شاف ما ما درس بعد ما شاف العرس شاف ما ما درس اليوم عندك شمس اليوم عند إيه راحت روح له أول العرس إيه راحت روح قل له أول العرس إيه إيه إيه عرسك يا لقالي بارك هل هولة هل هولة شباب إيه إيه, إيه, ايه ايه أخوتها ان شاء الله حتى اختم بره. ربعك يا عريس اليوم متعنيا والك جايه فرحانين بره. ويقولون الف مبروك هوايه بس عدهم كلام وياك ويقولون بحجايه اخوتها واصل وصل من وصل يا, يا, ألف ألف ألف يا, يا وصل وصل على العريس علي العرّي حمل